السلام عليكم معكم الأخت نعيمة في قناة تروشيل الطاولة إن شاء الله إحنا العمل ديالنا باش خدمو ال هذا ديال ديال دي ديرو بهذه الطريقه باش كنضيروا شويه الغرزه واخيرا عندي 12 غرزه ها الطريقه ها ربي تسمح لي غادي نديروا 16 غرزه الاولين الخيط كان داير به ترسل ترسل ترسل ترسل نرنسه غرزه ها نجيبوها أكا هكا Merci. Mm -hmm. وذو السطور كامل الطريقه كنكمل هاد السطر، السطر لاخر غنوريكم ندير، غرزه بلاصة فيها أنت <تصفيق> <تصفيق> هنا كنديرو نص غرزة هنا كنديرو نص غرزة ون- وسط هاد الجوج اللي درنا الجوج الغرزات اللي درنا نديرو ستة الغرزات جوج أربعة خمسة ستة هنا التاني نصف غرزة نصف غرزة نصف غرزة وهنا نديرو ستة الغرزات وسط هدوك من قبل السطر لي قبل من هذا، هاد الغيزات ثلاثة أربعة خمسة ستة هنا بينا نغيروا اللون ديال ديال الخيط ديال باش نديرو هذا السطر الوقاني انا كنت ندير الاسود ها هو غادي نخدم وهذا ما نغير حتى هذا نغير حتى حتى الكروشي رقم انت كنخدم بثلاثه ومن بعد نقص رقم مني. كندرت الخيط باش باش ميتسلياش ونخدم هادي. طريقة. <تصفيق> كل اللي اللي اللون اللي بغا يدير أنا درت اللون باش# باش يبان في التصوير مزيان دبا تنديرو نص شيء كتجي تجي <hesitation> تزيد على عندك جمالية ديال المنظر، نطلعو بواحد عشرة سلسلات، خمسة، خمستاش، نديرو هناك. هكا، على إن شاء الله نقدمو، يعني إذا الله هكذا ماشي نعمل الطريقه نادين نديرو عقيده بهذه الطريقه نديرو عقيده هنايا هكا نخيطوها وهنايا نديرو زلقه بحال عقيده هنايا هنايا طيب الله تحوى السلام والعافيه نتلاقاو في الآخرين هل تنطقوا الخيط هيدا باش منبقى الشر ما يسرب شينا وغراس به هذه الطريقه هكا فين غتكون ا برده تممنا شاء الله آه. نتمنوا تكونوا استفدتوا من التجربه هذا آه. التليفون نشغلو جربوه ها هو ها هو بهذه الطريقه هذه جميل وماتيش تحسيش بالرك في يديك ولا يكون محافظ وحاجه تقليديه وهذه الوريضه هذه نديرو عليها فيديو ان شاء الله ونوريكم كيفاش كنصاوبها نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر نتمنى تكونوا استفدتوا وحتى حنا استفدنا معكم والى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته